pertsona aktiboak izateko gure eguneroko ohiturek zerresan handia dute. Gida honetan, adintarte bakoitzaren esaugarriek aintzat hartuta, gehiago mugitzeko gomendio praktikoak aurkituko ditugu. Begiratu bategin eta ideia berriak praktikara eramatera animatu. Mugiment, pertsona aktiboak